ارے سنتی ہو رف کی ماں آج مزہ آ گیا ایک پختون نوجوان نے اپنے دوست سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ ڈاکٹر سیب کا والد ہے یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کے والد ہے سردار صاحب ہنستے ہوئے سوفے پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ان کی بیگم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بیٹی ڈاکٹر رافیہ کو دیکھ رہی تھی جو اپنے والد کو یوں ہنستا دیکھ کر منہ بنا کر کمرے میں جاگسی تھی ڈاکٹر رافیہ بچوں کے امراض کی ماہر تھیں وہ ایک انسان دوست خوش اخلاق اور اپنے کام سے لگاؤ رکھنے والی ڈاکٹر تھیں وہ سرکاری اسپتال میں ڈیوٹی دیا کرتی تھیں جہاں دور دور سے لوگ اپنے بچوں کا معائنہ کرانے آیا کرتے ڈاکٹر رافیہ غریب والدین کے بچوں کا علاج کر کے نہایت خوش ہوا کرتی تھیں یہی وجہ تھی کہ ان کی شہرت کو چار چاند لگ گئے تھے مگرانون کی ڈیوٹی ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں لوگوں کی زبان پر ڈاکٹر سیب ڈاکٹر سیب ہی ہوتا پہلے تو وہ چڑھ جاتی پھر اپنے کام میں مگن ہو جاتی وہاں زیادہ تر پختون برادری آباد تھی جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی وہ ایک غریب بستی لگنے والے طبی کیمپ میں بچوں کا چیک اپ کر رہی تھی ایک ایک بچے کا تفصیلی معائنہ کرنے ان کے وزن کرنے ان کے والدین کو مشورہ دینے دوا سے لے کر اسپتال بھیجنے میں انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا کا ان کے پاس سین ایک حادثاتی مریض لایا گیا یہ ایک آٹھ سالہ بچہ تھا جو بے ہوشی کے عالم میں لایا گیا تھا اس کی روتی ہوئی ماں نے بتایا کہ وہ درخت پر سے گرا ہے کافی دیر کے بعد آخر اسے ہوش آ ہی گیا تب کہیں جا کر اس کی ماں کے آنسو تھمے وہ ڈھیروں دعائیں دینے لگی جس سے ڈاکٹر رافیہ کو بہت سکون مل رہا تھا وہ ان دعاؤں سے اپنے اندر طاقت محسوس کر رہی تھیں کہ اچانک ان کا مول لٹک گیا بچے کا باپ کہہ رہا تھا اللہ آپ کو خوش رکھے ڈاکٹر سب وہ چڑھ گئیں مگر انہیں اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک مسیحا ہے لہذا اپنے غصے کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنا رخ دوسری جانب کر لیا شام کو جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئیں تو تھکن کے باوجود انجانی خوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر جا کر اپنے والد سردار صاحب کو انہوں نے پورے دن کی روداد سنائی مگر وہ بات چھپا گئی جس میں مریض بچے کے باپ نے آخر میں انہیں وہی کہہ دیا تھا جس پر ان کے والد خوب ہنستے تھے اس دن سردار صاحب مغرب کی نماز پڑھ کر گھر لوٹے ہی تھے کہ کسی نے بیل بجائی چوکی دار نے بتایا کہ کوئی غرب آدمی ہے جو ڈاکٹر رافیہ کا پوچھ رہا ہے سردار صاحب نے اسے اندر بلالیا اور بتایا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے آئی ہے اور اس وقت سو رہی ہیں وہ غریب آدمی ان کی بیٹی کے لیے ایک تھیلے میں توحفہ لے کر آیا تھا سردار صاحب نے اسے چائے پلوائی اور عزت سے رخصت کیا وہ بھی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا ابھی وہ آدمی گیٹ سے باہر نکلا ہی تھا کہ سردار صاحب کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہیں لوٹ پوٹ ہو گئے ان کی بیگم دوڑتی ہوئی لان میں آئی تو وہ تھیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے ہنسی کا فوارا تھا جو بند ہوتا کوئی لفظ ان کے منہ سے نکلتا ایسا لگتا تھا جیسے اس آدمی کی موجودگی میں وہ اپنی ہنسی دبائے بیٹھے رہے جو اس کے جاتے ہی الفا پڑے ہیں ارے کچھ بتائیے بھی تو ہوا کیا بیگم نے پوچھا اور اس تھیلے میں کیا ہے ڈاکٹر سیب کے لیے سیب لے کر آیا تھا ان کا مریض یہ الفاظ بڑی مشکل سے ان کی زبان سے ادا ہوئے توبہ ہے اب بھی حد کرتے ہیں بیگم بولے اور اسے سیب ہی لے کر آنا تھا اس بات سے سردار جی پر دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا ان کی بیگم نے تیلا تھا اور کچن کی طرف یہ کہتی ہوئی چل دیں اسے میں کہیں اندر رکھے دیتی ہوں کہیں سیب کو دیکھ کر رافیہ چڑھ ہی نہ جائے اگلے ہفتے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر رافیہ کو اپنے شعبے میں مزید مہارت حاصل کرنے بیرون ملک جانا تھا دراصل ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا تھا جس میں بڑی تعداد میں بچے بھی زخمی ہو جاتے تھے ان کی سرجری کی اعلیٰ تربیت کے لیے انہیں بیرون ملک بھیجا جا رہا تھا ڈاکٹر رافیہ خوش تھیں کہ اسی بہانے انہیں مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا जल्दी वो डॉक्टरों के एक ग्रुप के साथ रवाना हो गए वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था तनदेही से काम करने वाले डॉक्टरों के साथ उनकी भी अच्छी तरबियत हुई मगर उन्हें कुछ बेचीनी सी महसूस होती थी जिसे दूर करने के लिए वो अपने वालदेन को फ़ोन करती बहनों से भी बात हुई मगर फिर भी कुछ कमी थी जो बहुत महसूस हो रही थी सरदार साहिब उनका हौसला बढ़ाते के चंद दिनों की बात है کچھ سیکھ کر ہی واپس آؤ گئی تو پرسکون ہو جاؤ گی سردار صاحب اصل بات سمجھ رہے تھے مگر کچھ نہ بولے کہ کہیں ان کی بیٹی کو برانا لگ جائے اس کا تربیت سے دھیان نہ بٹ جائے مگر پھر بھی ان سے چپ رہا گیا بیگم سے بولے اسے وہاں کوئی ڈاکٹر سے کہنے والا جو نہیں ہے اس لیے وہ بے چین ہے پھر وہ ہنسنے لگے اللہ اللہ کر کے چھ ماہ گز رہی گئے ڈاکٹر رافیہ واپس آ ابھی انہیں آئے ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ ملک میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ ہو گیا جس میں زخمی ہونے والوں میں بچے بھی تھے ڈاکٹر رافیہ ایمرجنسی فلائٹ سے پشاور گئیں انہوں نے فوری طور پر بچوں کے وار ڈا کیا انہیں دیکھتے ہی بچوں کے والدین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ آوازیں دے رہے تھے ڈاکٹر سیب ڈاکٹر سیب وہ ایک بچے کا بغور معائنہ کر رہی تھی جس کی کل ہی سرجری ہوئی تھی زخمی بچے کا باپ اس کی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا خانمارا ہمارا پرانا والا ڈاکٹر سیب آ گیا ہے اب امارا ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اسی لمحے بچے نے آنہیں کھول دے بچے کی ماں خوش ہوتی ہوئی بچے سے مخاطب ہوئی گل خانہ وہ دیکھو ڈاکٹر سیب آ گئی بچے نے ڈاکٹر رافیہ کی طرف دیکھا اس کی ہلکی سی آواز آئی ڈاکٹر سب ڈاکٹر رافیہ پہلی بار ڈاکٹر سیب کا لفظ سن کر مسکرائیں اور بولیں ہاں میں ہوں تمہاری ڈاکٹر سیب قریب کھڑے دوسرے ڈاکٹر حیران ہو رہے تھے کہ ایک خان صاحب نے ڈاکٹر سے کہا ہمارا تلفظ ہی ایسا ہے کہ ہم سب کی زبان سے صاحب کی بجائے لفظ سیب نکلتا